فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهرون يدخلوها وَهُمْ يطْمَعُونَ وَإِذَا أُصْرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا تكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودهم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 تأويله يَقُولُ الذين نَسُوهُ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شُفَاعَةٍ ومسعوا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقبر والنجوم مسخرات بأمره ألا لهم الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.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 حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ